Придбав собі шеврон з українським прапором Володимир. Прийшов до закладу саме з цією метою. Каже, про акцію розповіли знайомі. Мріяв так сказати. Ну, Отаку от штуку. Наклій. <гумів> тут їх ніде не було, ніде не було. А тут раптом все захвало. Піцерія відкрилась в березні, за словами власниці, найчастіше заклад відвідували військові, волонтери і журналісти. Перші шеврони, які тут з'явилися, власникам подарували відвідувачі, вони не продаються. І коли ми повішали, ну просто як відзнака того, що до нас приходили наші друзі, наші знайомі, і коли приходили просто відвідувачі за піцею чи салатами, завжди тягнулися придбати, а можна придбати шеврон, там починали дірхати, там забирають. Я кажу, ні, ці шеврони не продаються. Так, в принципі, і виникла ідея, що людям треба щось на відзнаку про занадто з того часу. В закладі можна придбати шеврон і тим самим допомогти теробороні. Це невеликі кошти, зрозуміло. Один шеврон коштує 50 гривень, але зараз вже є результати, там придбали ноутбук для спеціальних, ну для польових умов. Там ремонтують дрони, там різні детальки на 3D-принтері виготовлюють. І ну це не може держава ніяк покрити, тому що ну, як це зазначити лапка для дрона. На продажі шевронів зібрали понад 10 тисяч гривень. Вікторія Андрушків, Катерина Лисюк, Даніїл Сліж. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.